Albert din tur. Hej. Hvad hedder du? Hey. Albert. Hvor er Albert. Albert? Hvor kommer du fra? Jeg er fra Helsingør. Jeg har taget med, fordi jeg støtter min ven. Han danser utrolig okay godt. En... Øh, en eller en lille, ikke en lille by, men en stor by. En, øh, en by. Hvordan er det, du kommer ind? Vi har taget øh, toget. Nå. Vi har vi har øget syg meget. Eller jeg har du syg meget. Altså, der skal Hvad, du øget. Hvad skal du lave for os? Jamen, jeg skal danse. Ja, jeg elsker ham, og han danser, okay? Er vi en dans? Ja. Jamen, det jeg gør, jeg blander lidt. Fordi jeg kan det hele. Okay. Du kan al dans. Perfekt. Al dans. Ja. Så, uh, jeg ved, jeg skal lige være klar. Vi glæder os. To minutter. Ja. Kommer der track? Eller? Ja, okay. Er I klar til at se mig danse derude? Ja, yeah. ja, yeah. yeah. yes! er hey, hey, hey. okay. And Tak skal du have. Tak tak. Cecilie trykket ja. først. Uh, og så får jeg ordet. Um, det, det kan være problematisk, når man kommer ind med, med, med et show, og man ligesom um, ikke er fokuseret nok til faktisk at levere et nærvær og når ja. det så mangler, det Hvad danse? er det der mangler? Jamen nærvær. Du alle dansere. Prøv at lytte. Dine chasséer, der var du simpelthen ikke op at samle nok. Dit pelvis har du efterladt bag dig. Det vil sige, du bliver dukknakket. Så meget. Og så i den anden del, der, der, der var det simpelthen pasgang, og, og det kunne man bare se det ubehageligt at kigge på. I tredje afdeling, der kigger du så meget ned på gulvet, og du synger med. og Det kunne jeg godt lide. det kunne øh, jeg meget godt lide. jo Jeg synes, at der var noget sjovt. Ja. Jeg synes, du holdt den både. Det, det var, jeg synes, det var sjovt, men jeg jeg, jeg, jeg trykkede for. Først til sidst, da din kammerat kom ind. Ja. Det er min kammerat, uh, Anton. Jamen, jeg trykkede mest, fordi jeg, havde, jeg følte, at jeg havde set dansen før i S-toget. Jeg har ligesom set de der okay, bulle mennesker. <laughs> de jeg har set de bulle mennesker, der står og ja, danser på den måde i S-toget. Så, ja. så, så for min, min del er det jo mere, fordi jeg havde, jeg havde oplevet det før. Og jeg, jeg ville gerne opleve ja. Og du vil så, ikke øh... opleve den igen. <laughs> har du optrådt meget for foran et levende publikum? Jamen jeg laver mest nogle videoer på YouTube og sådan noget der, så okay. det bare, at, uh... det, jeg, det kan jeg godt mærke lidt. <laughs> hey! Fylder I med Er der nogen, der følger med? Præcis. Du Men er egentlig følger alle sammen sammen med. Klippet, du er lidt som klippet ud af 90'erne. Ja. Uh, det blev lidt for meget ironi. Jeg er også i <laughs> ja, Man kan også sige, du kan lidt. <laughs> Ej, ja, synes jeg ikke. Men hvad uh, siger I? Går jeg videre? Du noget? har et super godt fjes. Æ, ja. Der er noget klovn over dig, som, er, som, som jeg rigtig godt kan lide. Når er ægte-kloven, altså. Er, ja, en kloven, du ja. har godt ja. fjes. Du måske ikke være det bedste danser. Jeg vil sige, vi skal jo lige stemme. Jeg siger nej. Jeg siger også nej. Det bliver svært, også en lille nej. Jeg vil nej. gerne give dig et lille ja. Ja! ja. Men du har ikke fået... Det øh, er det vigtigt, man. Det er vigtigt, men du er ikke går videre. Men vi var glade for, at du tog toget herind. Må jeg kramme jer? Ja? Nej. <laughs> ja, det må du. Pas på, der er hul i gulvet der, ja. Medarbejderfælde. Kom lige ned. Ja, kom. <laughs> tak, for mm -hmm. tak for dansen. Tak for det. Tak for i dag. Mm -hmm. Jeg håber, I kunne lide det. Nej, det kunne jeg ikke, men... Uh, tak for her. nogen derude på dit Broadway-vinter. Jeg kan ikke kigge videre, men evan, du har jo fanget gændet, Jo, men ikke gændet, men Jeg støder os Jeg tror, Folk bliver ved med at sige til mig, Albert, du kan ikke danse! I fucking prove it right there! Det, Jeg er det. Tak fordi du så med! Jeg kan ikke Husk at like!